Liviu Dragnea în înfinarea unei noi comisii speciale, se dorete modificarea legislației privind securitatea națională. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat luni, după din ABPN, ce va fi înfiincat o comisie special pentru modificarea legii privind securitatea națională. Am vorbit despre un proiect de modificare a legislației privind securitatea naională. Acum am anunțat la congres, am desemnat azi doi coordonatori din partea PSD, i anume domnul Gabriel Vlasă și domnul Claudiu Manda. Decizia noastră politică pe care o vom discuta îi sperme să obine acceptului colegilor de la ALDE să înfinme o comisie special. Ca i termen realist, se petemâna viitoare, miercuri, se înfiinme această comisie special pentru a porni acest proces de modificare a legislației privind securitatea națională, a spus Liviu Dragnea, după din până de luni. Întrebat de jurnal subliniere tip în când subliniere i-au propus finalizarea proiectului, Dragnea a precizat ce deocamdată a fost stabilit doar termenul pentru un a comisiei speciale.